چڑھ گئی ہوی مشے سے چڑھ گئی ہو شیتو پتنگ سے لڑ گئی ہوی پتنگ سے لڑ گئی ایسے کھینچے پڑ The place to find a lover, so the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends have a table doing shots fast and then we talk slow mm -hmm. Come over and start a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now I my hands and stoke And the man on the jukebox And then we start to dance And I'll sing it like